Jó. Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánon túlról résztvevőket is. Nagyon örülök, hogy megtiszteltek bennünket jelenlétükkel, a Problem Prevention Holding, röviden PPH, a Hunor Trade a Nyílt Akadémia és a Tanoda 2000 Kft. közös ember és életismeret fejlesztő képzésén. Én Türi Beltix vagyok a PPH egyik hetes szintű vezetője. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt nálunk mindenki tegezi egymást kortól nemtől függetlenül. Most szeretnék pár szóban bemutatkozni. Hegyes halomban élek, egyedülálló vagyok. Eredeti szakmám valuta pénztáros és vámügyintéző. jelenleg pedig jetpénztárosként dolgozom egy cégnél, mára viszont a munkám mellett már a PPH tanulói szervezés is a tevékenységeim közé tartozik. Azért kezdtem el a Nyílt Académiannál tanulni, mert a YouTube-on elém kerültek Szedlacsik Miklós videói. Megtetszettek és nagyon érdekelt, hogy mi lehet a második részben. Azóta sem bántam meg egy percig se ezt a döntésemet, hogy tanuló lettem. Öt év távlatából elmondhatom, hogy az élet és az ember működését egyedülállóan, átfogó módon használható tudásként ismertem meg itt és azt is, hogy ilyen személyiségfejlődési lehetőséget, mint a PPH-nál sehol sem kaptam. Én egy nagyon befelé forduló, zárkozott ember voltam, úgyhogy pár évvel ezelőtt egy, ezt a jelenlegi helyzetet még elképzelni sem tudtam volna. A Nyílt Akadémia ember és életjobbító kocsképzése által más szemmel nézem a világot. Itt olyan tudást kapunk, amivel saját magunkat változtathatjuk meg, ami hát nem egy könnyű feladat, de mégis talán a legfontosabb, hisz minden magunkból indul ki. Elmondhatom, hogy jobban tudok bánni önmagammal és másokkal, mivel megértettem a saját és a környezetemben élő emberek működését, és megoldási kulcsokat is kaptam. Etikusabban élem az életemet, türelmesebb és nyugodtabb vagyok. Megtudtam a küldetésemet is, amifelé így most már célirányosan tudok haladni. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogság specialista a szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Előadunk egy olyan mester, akinek a tudása, képességei és tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi a bolygónkon. Ha megnézzük, hogy miben teljesen egyedülálló mi mesterünk, arra jutunk, hogy a vezetésével négy területen ért el a szervezetünk piacfelező pozíciót úgy,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 olyan helyzettel, ami felé a világ halad. Mit szóltok ebből a helyzettel kapcsolatban, ami felé úgy haladunk? Éppen beszélgettem tegnap valakivel, hogy ugye itt van, nem olyan messze tőlünk, tudom én egy ilyen ezer kilométeren belül egy háború ami ilyen, nem tudom, tudom figyeltétek el hogy milyen háború ez ilyen nyugis háború tehát mit tudom én, az az, a nyugis háború azt jelenti hogy, hogy a támadó az nagyon nem mozgolódik mit tudom én, volt olyan eset hogy 16 kilométeres katonai menetoszlop oroszok részéről és akkor napokat álltak egy helybe. tehát aki nagyon támadni akar az csak úgy magától nem áll napokat egy, helyre, egy helyben és akkor így mit tudom én csinálnak olyanokat hogy tudom, bekerítenek városokat és akkor úgy várnak és inkább mondhatnánk azt hogy akkor harcolnak hogyha támadják őket hát ők úgy haladnak, haladnak és akkor harcolnak mikor támad, megtámadják őket tehát ők nem nagyon támadnak, ők csak haladnak, tehát haladnak, haladnak, bizonyos katonai dolgokat megcsinálnak, de igazából nem egy ilyen támadó hadművelet hogy most akkor ugye az az igazi támadó hadművelet hogy fogják és lerohannak egy országot mint ami ugye a történetben nagyon sokszor már itt a múlt században előfordult hogy fogják és lerohanják az ellenfelet és az ellenfél meg nem tud mit csinálni csak hátrálni. és akkor úgy gyakorlatilag elég nagy területek mit tudom én, Hitler ez alatt az idő alatt a volgáig jutott csak úgy mondanám, mi alatt ugye most a, a sőt rövidebb idő alatt a volgáig jutott mert ugye ő júniusban kezdte a hadjáratot aztán már térre már a Volgánál volt tehát ami azt jelenti hogy sokkal de sokkal nagyobb területeket ugye megszállt mint most az oroszok akik ugye sokkal nagyobb fölénybe vannak most az ukránokkal szemben mint akkor a németek az oroszokkal szemben és ugye hát hogyha az ember így jobban megfigyeli akkor egy új taktikát alkalmaznak az oroszok, ezt éppen a múltkor beszélgettük itt valakivel hogy az a taktika érted? tök jó taktika hogy bekerítenek egy várost, bekerítenek egy várost azt kiéheztetik az de utána majd kivonulnak szépen az emberek azt majd lesz velük valami érted? vagy fogják és megbínítják mondjuk télen az áramszolgáltatást a gázszolgáltatást meg akármit bármit meg tudnak bénítani érted? mit tudom én hogyha segélyeket akarnak küldeni akkor fogják mit tudom ráküldenek egy rakétát a vasúti vágányra azt már nem is jön a segély érted? fogják, leblokkolják a légiforgalmat aztán onnantól kezdve csak annyit mondanak hogy ne le semmi a semmilyen légiforgalommel különben elöljük. és onnantól kezdve érted? nem küldenek légiforgalmat tehát egy hót egyszerű katonai művelet amit most csinálnak ez gyakorlatilag a kivárásra épül ami annyit jelent, hogy várnak, várnak, például megcsinálják azt, hogy mit tudom én, ma jövőre, vagy lehet már az idén is megcsináltak, fogják, és mit tudom én, mielőtt learatnák a termést, fogják aztán gyújtóbombával, ilyen napalmal fogják, leégetik az egészet, aztán az volt, azt volt termés, nincs termés, érted? Tehát ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag nekik ilyen most, mint a ilyen kivárási taktikájuk lenne, ami arra megy ki hogy gyakorlatilag kivérezzenek a, az ukránok, a kivérzés azt jelenti hogy, hogy nem a katonasság kivérzik hanem a lakosság, érted? meg az utánpótlás, hát a lakosság nagy része fogja az kimegy az országból nekik az tök mindegy, hát gond, gondold végig hogy nagyobb területek vannak lakatlanul mint az ukrán terület és nekik aztán tök mindegy hogy most ott mennyi lakos marad vagy nem marad, érted? akár hogy kivándorul ki a három erde Ukrajnába, ők nekik az is tök mindegy, hát majd betelepülnek oda oroszok örülnek hogy majd melegebb ékhajlatak itt települhetnek északabbról szóval ha jobban végig gondoljuk biztos vagyok abban hogy valami ilyen taktikát választottak hogy szépen kiéheztetik, kivéreztetik a lakosságot és akkor ha megtámadják őket akkor nyilván megvédik magukat ha kell egy kicsit hátrálnak, kell egy kicsit visszavonulnak, érted? aztán utána ismét kivárnak és gondoljátok végig jó, nem nagyon tudnak kapni semmit, nem nagyon tudnak küldeni semmit, mert ugye leblokkolták az egészet, ugye az egész földgözitenger, tehát gyakorlatilag én mondhatnám azt, hogy tehát nem nagyon ugye a haditechnikájukat alig használják, tehát gyakorlatilag ilyen szinte második világháborús utáni haditechnikákat használnak, szóval ilyen, ilyen el vannak most és ugye csinálják a szépen magát a, a, hát a, a kivéreztetést vagy kieheztetést, kinek melyik jobban tetszik Ez csak azért mondom mert hogyha te azt gondolod hogy hogy itt hamarosan ebbe, ebben evvel kapcsolatban valami lényeges változások lesznek akkor nem valószínű hogy lesznek ebben kapcsolatban lényeges változások akár mit tudom én így hosszabb ideig is elhúzódhat az egész akár egy két év tehát ugye ők nem, nem a németek, hát ők az oroszok ami azt jelenti hogy a hideget még jobban bírják mint az ukránok ugye az hogy most jön a tél az nekik nem okoz gondot semmit tehát Ukrajnában nincsenek olyan hidegek mint mondjuk Szibériában vagy Oroszország nagyon nagy részén úgyhogy onnantól kezdve ez nem olyan hogy mint a németek mikor támadták az oroszokat akkor ott lankat le az előrehaladásuk hogy bejött a rossz idő, bejött a hideg tehát az oroszokat megszokták nekik aztán ha akár 30-30 fok van az se gond hozzá hozzászoktak, szóval lényeg az hogy ezt most az, azért mondtam hogy hogy úgy tisztálássuk lássuk hogy mi, vagy, mi van itt a szomszédunkban jó és hát gyakorlatilag ebbe az egészbe én azt látom hogy csak úgy még tisztábban lássunk hogy belekergették az oroszokat tehát a, ugye itt a Földön van négy nagyhatalom, ugye az Amerikai Egyesült Államok, Oroszország, Kína és, és az Európai Unió, tehát ez a négy nagyhatalom és ugye erre már beszéltem hogy ebből a négy nagyhatalomból, mivel az Amerikai Egyesült Államok hatalma csökkent, tehát világ, világhatalmi csendőri szerepe az kezd visszaszorulni és kezdik utolérni ezek a nagyhatalmak, mind a három, ezért ugye elkezdte azt a törekvést hogy ezeket a nagyhatalmakat ellehetetlenítse és hát ugye néz, megnézed hogy mi a törekvés most az oroszokkal, az oroszoknál az, azzal nyitottak egy frontot, az amerikaiak nyitottak egy frontot az oroszoknál, itt gyakorlatilag a Ukrajna az a hat szintér, és látszólag Ukrajna és Oroszország háborúzik de ténylegesen itt Oroszország meggyengítéséről szól a történet tehát az oroszokat belekergették egy háborúba azzal hogy ugye inspirálták a Ukrán kormányt hogy nemzetiségellenes szankciókat, törvényeket hozzon és mivel a legnagyobb nemzetiség az orosz ugye Ukrajnában ezáltal leginkább az orosz állampolgár, illetve az orosz ajkúakat ö, sújtotta ez a, ez a sok nemzetiség ellenes szabály, tehát mondhatni azt hogy nacionalizmus, tehát és ezért mondták az oroszok hogy nácizmus van ö, Ukrajnában, mert szó szerint ugye a nácizmus meg a nacionalizmus csak egy hajszál választja el egymástól tehát gyakorlatilag mondhatjuk azt hogy a, a nacionalizmusból indul ki a nácizmus tehát azt, hogy azt mondjuk hogy nacionalizmus vagy nácizmus hát nem sok különbség van a kettő közt és ugye ezért ugye egyszerűen kénytelenek voltak az orosz lakosság miatt hát végrehajtani oda olyan dolgokat egyszer ez az egyik indok, másik indok az hogy ugye elkezdték Ukrajnát ugye hogy legyen NATO ország majd később ugye legyen eu ország és akkor azt mondta az oroszok hogy ezt jó a nyugatnak tehát így is a nyugat semmilyen szabályt nem tartott be amit a, megállapodtak az oroszokkal ugye a rendszerváltás követően tehát a nyolc, es évek elején semmit nem tartottak be belőle, már azóta amit a Észtország, ugye NATO-ország stb. stb. tehát ugye az volt pedig hogy ezek az országok, Észtország, Lettország, Litvánia azok nem csatlakoznak se a, a nato se a Európai Unióhoz na most azóta ezek már azok lettek de ugye ez nem nagy véráldozat mert viszonylag kis országok de egy Ukrajna, ugye az az oroszok után a, leg, egy, a legnagyobb népességű ország, ugye a volt Szovjetunióból. Tehát ők a legnépesebbek az oroszok után is. Ugye azt mondták az oroszok, hogy hát nem. Már csak azért is, mert az ukránok azok, Ukrajna és. Tehát ugye megnézed a térképet, akkor azt látod, hogy hol van határ Ukrajna és Oroszország között. Ukrajna és Oroszország között nincs határ. Megállapodtak, hogy mert mit tudom én, te, találjuk ki, hogy ott a határ, de ott nincs határ. Tehát nincs olyan határ, mint ami köztünk volt, mint tudom én, Románia, vagy Ausztria, vagy bármilyen ország között. Tehát most olyan határ van, mint most köztünk, és mondjuk Csehország, vagy Szlovákia között tehát olyan határ, vagy olyan határ mint Szlovénia és Magyarország között, vagy olyan határ, mint, tehát hogy nincs határ, érted? nincs határ, na most miért nem állapodtak meg határba? az mert mindig egy ország volt tehát soha nem volt olyan, hogy Ukrajna, érted? Csak Ukrajna az azt jelenti hogy a Szovjetunión belül volt egy olyan állam hogy Ukrajna, érted? tehát mondhatnánk azt mint egy szinte egy megye, csak hát ugye nem megye mert az annál jó van a jobb érted? tehát ennyi és, és hát ugye az oroszokat bele rángatták azzal hogy ugye Ukrajnát na most akkor legyen NATO tag meg legyen ugye EU tag, az oroszok meg azt mondták hogy nem erre ugye mi a harmadik indok hogy elkezdtek telepíteni ugye amerikai rakétákat ide a környékünkre, az is egy megállapodás volt hogy nem telepítenek tehát Romániában meg össze-vissza elkezdtek telepíteni ugye Magyarországra talán nem de hát ki tudja hogy van-e vagy nem az mikor az oroszok itt voltak akkor se tudtuk hogy van vagy nincs <gül> mondani lehet azt hogy nincs de aztán ki tudja hogy van Jó, de Romániában állítólag ott oda telepítettek meg ugye nem csak Romániában hanem további más országokban ami közvetlen határos az oroszokkal és, és hát ugye ez, ez volt a harmadik indok hogy jó akkor elég hát akkor már oda fogják telepíteni a rakétáknak majd hogyha az NATO tag lesz oda közvetlen ugye már Ukra ö, Ukrajna széléhez, magyarul Oroszország szívébe érted? Moszkvától már nem is messze tehát hogy gondolták ezt a nyugat és akkor azt mondta az orosz hogy jó akkor ennyi volt, ennyi volt a tűrés határ és akkor szépen itt majd elrendezzük, de ugye ők más taktikát választottak mint eddig bármikor, bármelyik hadsereg és ők is eddig nem csináltak ilyen taktikát, most olyan a taktika hogy, hogy, hogy szépen kivéreztetni, kiéheztetni a, a lakosságot, Ezt a szépen elhagyja a lakosság, hogy dezertáljanak a katonák, stb. stb. mert azok is nem lesz utánpótlás akkor előbb-után éhen nem fognak harcolni, ráadásul ugye rokonaikkal szemben mert az orosz meg az ukrán ugye a szláv nép tehát rokon nép, bár ugye a szlávok azok úgy látszik szeretnek harcolni egymással, látszik a jugoszlávoknál is ugye hogy szeretnek egymással harcolni hát a magyarok is ugye úgy vannak itt Magyarországon hogy tisztában legyünk ezzel hogy hogy itt sem magyarok vagyunk, itt vannak palócok akik nem magyarok akkor vannak hunok akik nem magyarok, vannak akik jászok akik nem magyarok vannak akik székelyek akik nem magyarok, ami, hanem milyen ugye népségbe tartozunk ez a hun hun népség tehát nem finnugor, felejtsük el ezt a baromságot hogy mi finnugok, ugorok vagyunk aki ezt kitalálta az jó nagy hülye, na szóval nem is ez a lényeg hanem az a lényeg hogy mi a hun közösséghez tartozunk a hunok azok körülbelül 300 millióan vannak a bolygón, érted? a japánok hunok csak hogy tisztában legyünk ezzel a koreaiok szintén hunok, erről tegnap éppen beszéltem ha emlékeztek tehát lényeg az hogy kb. 300 millió hun van a világban és a hunok egyébként közvetlen leszármazottaitnak minket tekintenek, nem véletlenül az a felséggelünk hogy hú, oké? Okay? hogy hú és ha azt mondod hogy hun és hungári akkor tudják hogy na ott az Európa közepén, ha azt mondod hogy Magyarország még itt Európában is, és akkor néznek rá, hogy mi? mit, mit akarsz te? Mi? hol van az? mi az? de tényleg így van, azt mondod hogy Magyarországról jöttem és más nyelven is, de azt mondod hogy Magyarország, érted? azon a nyelven és nem tudja hogy mi az, de azt mondja hogy Ungár, azt mondod hogy Ungár vagy Hungári, érted? mert van ahol nem ejtik a hát, akkor rögtön tudják hogy hol vagyunk, érted? rögtön, na most ugye a magyar az a hun. Tehát, hogyha mondanánk, hogy milyen nép, ugye vannak szláv népek, van germán népek, akkor vannak a hun népek. Jó? Tehát, és jó lenne, hogy felvennénk ezt úgy lassacskán, és kiszorítanánk ezt a barom finnugor elméletet, és akkor azt mondanánk, hogy hun népek érted? És a hun népek azok állnak a jászokból, állnak a kunokból, a székelyekből, a palócokból és a magyarokból, de ugye a magyarok a legnépesebb, olyan mint az orosz a legnépesebb szláv nép, a legnépes, Európában a legnépesebb hun nép az a magyar, de a világon a legnépesebb hun nép az nem a magyar hanem a japán, ennyi, oké? Okay? és ugye miért tudott népes maradni? hát mert elszeparált helyet volt évezredeken keresztül, mi is elszeparát helyen voltunk, azért tudtunk még fennmaradni, a Kárpát-medence által voltunk elszeparát helyen, de azóta mióta ez a szeparáció megszűnt, hát ugye mióta? hát gyakorlatilag Lajos király óta, ugye a török betörés óta tehát Mátyás király után volt talán két uralkodónk vagy egy, de az utolsót úgy hívták hogy Lajos és akkor volt még Magyarország utoljára tehát Nagy Magyarország mikor Lajos király uralkodott, ő volt aki a cselepatakban vesztette az életét így van és, és gyakorlatilag odáig volt Nagy Magyarország ugye olyan Nagy Magyarországon még független Nagy Magyarország volt tehát 1530-ig vagy 30-40-ig valahogy 45-ig valahogy így volt odáig volt, hát Buda bevételéig volt, hát ha valaki történelműen emlékszik hogy mikor vették be Budát a törökök akkor odáig volt gyakorlatilag szabad Magyarország tehát a, a történelemben azt is helytelenül tanultuk hogy a Mohácsi vésztől indult a török, a török a Mohácsi vész után kivonult Magyarországra jó? és ez a második ilyen nagy bevonulás volt mikor Budát elfoglalták de akkor is csellel foglalták el az egri csillagokban ez gyönyörűen le van vezetve hogy a, a főparancsnokat csellel elfogták tehát csellel elfogták a főparancsnokot és gyakorlatilag nem volt aki parancsoljon a hadseregnek és ezáltal ugye simán bevonulthattak Budáig és elfoglalhatták Budát tehát hogyha ott a, ugye nem, fog, nem foglalják vagy nem fogják el a főparancsnokot akkor ott is lehet volna egy jó nagy csata amit nem biztos hogy a törökök megnyertek volna ezért csinálták ezt a cselt ugyanez nagyon érdekes például ez a, a ugye a török vész ugye a mohácsi vész hát ne nagyon érdekes ugye szapolyai a seregével nem ért oda tehát nem ért oda és utána meg a szapolyai vezető pozíciót töltött be Erdélybe a törökök alatt nem érdekes? Nem. és nem ért oda a seregével mert ha a szapolyai odaért volna a Mohácsi csatához akkor valószínűleg nem ez lett volna a végeredmény és valahogy ő lassan ment oda és nem ért oda és lezajlott a csata és még akkor sem volt ott, érted? tehát gyakorlatilag mondhatjuk azt hogy fél sereggel, vagy negyed sereggel vagy egy harmad sereggel vívtuk meg azt a csatát jó de hát ugye azt is kellene tudni hogy a drága sógoraink akiknek kinyaljuk a segét, érted? nem tudom másként kifejezni már évtizedek óta évszázadok óta nyaljuk a sógorainknak a hátsóját, érted? na azokkal megállapodtak a törökök az aranybányáinkon és a terület felosztásán és ugye felosztották Magyarországot és ugye úgy állapodtak meg hát figyeld oda ment a török szultán a Bécs várához megállapodott, az visszavonult, érted? <gül> az ennyi volt, az, az nem foglalta el Ausztriát és megállapodtak abban hogy jó akkor legyen a németek ki a felvidék osztrákoké akarom mondani legyen a felvidék és, és ugye a többi rész az meg Erdély ugye az adófizeté, az marad független a többi részt meg elfoglalják és, és ugye az adó az neki jó jött mert ugye az aranybányák az erdélyi aranybányák is onnan származó jövedelem az befolyt a szultánhoz na szóval nem egészen így tanultuk a történelmet pedig az a helyzet hogy ugye miért nem így tanultuk? mert mindig a győztesek írják a történelmet mármint a történelmi könyveket meg a történelmi leírásokat és a győztesek mindig hazudnak avval kapcsolatban ami ténylegesen történt jó? tehát és ezt most miért mondtam? mert én például rögtön azt csináltam volna első dolgom hogy mikor rendszerváltás volt én azt csináltam volna helyettük hogy jó akkor az osztrákok fizessék meg az összes olyan kárt amit okoztunk, okoztak nekünk a vár rombolásokkal kapcsolatban és egyéb dolgokkal érted? jó gazdagok voltak már akkor a 90-es évek elején jó hát akkor fizessék meg amit nekünk kárt okoztak bevittek minket a háborúba az első világháborúba ami miatt ugye gyakorlatilag kisebb lesz, lett az ország mi bármikor volt a történet során, érted? na most ami annyit jelent, hogy óriási károkat okoztak nekünk a drága sógoraink jo? amit követni kell, mert ők jó példák, hát jó édes anyjukat kell követni azt <gül> szóval lénye, lényeg az, hogy, hogy egy érdekes világban élünk, közel nem azt látjuk a médiából nem azt a híreket kapjuk, érted? ami ténylegesen van van egy fontos dolog, bármi ezt tanuld meg a történelem során bármi történik, mindig azt kell nézni hogy kinek az érdeke érted? tehát bármi történik az kinek az érdeke a három toronynak a leomlása annak idején Amerikában ugye szeptember 11-én 2001-ben kinek az érdeke volt? egyértelműen lehet tudni kinek, most az nem régi főrobbantása ugye vagy gázvezeték akarom mondani felrobbantása, vajon az kinek az érdeke volt? érted? az északi áramlat gázvezeték főrobbantása kinek az érdeke volt? és akkor próbálták ráfogni az EU meg az Amerika az oroszokra érted? Hát az oroszoknak ott legkevésbé, nekünk ugye a saját az a vezeték amit részben ők építettek ki, másodszorban azon megy az ő gázuk, érted? ahol pénzt kapnak, érte? a gázukért, hát ezek csak ki ez a barom aki elhiszi hogy ezt, ezt ők csinálták és ugye vannak olyanok hogy az oroszok lefüleltek egy gazdasági hírekbe olvastam, az oroszok lefüleltek egy egy rögtön, rögtön egy üzenetet a robbantás után, a gázvezeték felrobbantása után, egy ilyen pár másodperc, egy ilyen fél perce vagy egy perce, azután is annyi volt a, az üzenetbe, hogy megtörtént. Hova ment ez az üzenet? Angliából a kormányból, érted? Ment az üzenet az amerikai kormánynak, <gül> érted? Hogy megtörtént. Ennyi volt az üzenet, és ezt lefülelték az oroszok, ezt az üzenetet és ugye azóta azt mondják, hogy, hogy szerintük ugye az angolok amerikai megbízásból csinálták miért? hát hogy véletlenül se kapjanak gázt és ugye Európa rászoruljon az ő retkes palagázukra érted? nyavalyás palagázukra az közben palagázt már itt is lehet Európában kitermelni, a francnak kell nekünk az ő palagázuk, itt van nekünk sajátunk, mármint saját palagáz, csak vissza kéne venni a franciáktól, jó? a gáz jogát szóval lényeg az hogy érdekes, nagyon érdekes világot élünk és ugye ezt miért mondom el? hát hogy lássátok hogy hogy nem feltétlenül azoknak a híreknek kell bedőlni amiket a médiában hallasz Igen, tehát igaz, inkább, is. igaz? tehát jobb, jobb ha ilyen híreket nem, nem is foglalkozik az ember vele mert ugye az ember, a legtöbb embernek nem nagyon látom azt hogy lenne olyan valakinek olyan képessége hogy ha hall híreket, bármit akkor rá tudjon kérdezni hogy az igaz vagy nem igaz ugyanis én már régóta foglalkozok azzal hogy elolvasok egy hírt és utána megkérdezem hogy az a hír igaz vagy nem igaz, kitől ugye megkérdezem és akkor ez eljut a teremtőmhöz és a teremtőm az körülbelül három percen belül válaszol, legtöbb esetben mondjuk pár másodpercen belül megjön a válasz, érted hogy most az igaz vagy nem igaz? és ugye szokták nekem mondani hogy nem tudom hogy mi az igaz hát én meg tudom hogy mi az igaz már mint hogy ő nem tudja mi az igaz tehát olvassa a híreket és nem tudja hogy mi az igaz vagy mi a nem hát mondom én meg olvasom a híreket és tudom hogy mi az ami igaz mi az ami nem de ez nem most kell, mostani keletű hanem ez ilyen tizen éve ez így működik nálam és nem csak a híreknél hanem bármilyen tanításnál olvasok egy tanítást és akkor ugyanez pillanatok alatt rájövök hogy mi az igaz és mi a hamis tanítás oké okay, ugyanígy hogy megkérdezem és kapok rá választ tehát ugye olvasás közben rá tudok kérdezni és már is kapom a választ hogy az igaz vagy nem igaz az múltkor olvastam egy hatalmas történelmi anyagot ugye ami elég nagy történelmi táblatokat fogott át és végig minden bekezdésnél végig kérdeztem hogy igaz, nem igaz és akkor mondták volt, amire azt mondták hogy ez igaz, volt amire azt mondták hogy ez nem igaz és akkor így olvastam végig tehát így szoktam olvasgatni jó tehát és ez nem ilyen képzelgés hanem ez a valóság jó és ezt már mondom régóta meg vagyok erre győződve és addig, addig még nem jött olyan hogy valamire azt mondták hogy igaz és kiderült volna hogy nem igaz meg olyan se hogy valamire azt mondták volna hogy nem igaz és kiderült volna hogy igaz érdekes szóval lényeg hogy ugye azért mondok ilyen dolgokat hogy úgy világosabban lássad de hát ezzel nem változik meg az életed tehát csak annyival ugye tudod hogyha van ilyen alap dolgok vannak ezt jó ha mindenki tudja, ezt tudhatja egy bárki, bármilyen ember tehát ez úgy működik tehát ez nem kell hogy a képzésen valaki részt vegyen hogy tudhassa hogyha hazugságokat elfogadsz igazságnak akkor az rontja a hangulatodat ha az igazságokat fogadod el igazságnak azt javítja a hangulatodat azt gondold végig, van benned egy lélek, jó? nem érdekel hogy hiszel benne vagy nem, te dolgod, a te hülyeséget ha nem hiszel benne, jó? tehát nem az én dolgom, a te lelked az a te dolgod, az én lelkem meg az enyém úgyhogy maradjunk ennyibe, ha valaki nem hisz a saját lelkébe hát elég buta ember mert nem tudok más mondani, szóval lényeg az hogy van neked egy lelked és ugye a, a lelked az közvetlen kapcsolatban áll a teremtőddel világos ez? milyen kapcsolatban van? mentális kapcsolatban ami azt lenti hogy olyan kommunikációban van minthogyha te telefonon kommunikálnál mondjuk egy másik személlyel, jó? tehát frekvencián keresztül kommunikálnak egymással, magyarul ha te bármi olyan dolgot megérsz ami nem igaz rögtön a lelked megkapja azt az információt hogy igaz vagy nem igaz világos ez? ugyanis a lelked az nem élhet hazussába érted? de ha viszont te elfogadod mint xy, mint egyén, mint ember elfogadod a hazugságot tehát az egód az elfogadja a hazugságot mert akkor az egót fogadja el elfogadja a hazugságot, akkor az történik, hogy a lelked sír idézőjelbe ezt a sírást, érted? és ezáltal, hogy a lelked bánatos lesz avval kapcsolatban, hogy te elfogadod a hazugságot nem nézel utána az igazságnak, nem gondolsz utána az igazságnak nem fordulsz a lelkedhez az igazsághoz érted? az igazság miatt ezért bánatos a lelked, a lelked ugyanis egy értelmes energialény tehát egy benned lakozó értelmes energialény most onnantól kezdve gondold végig a lelked az bánatos, te meg jó állapotban akarsz maradni hát ez nem működik, ezt felejtsd el ha bánatos a lelked, akkor te előbb-utóbb rossz állapotba fogsz kerülni ha nem azért, mert bánatos a lelked, akkor azért, mert mondjuk, mert mondjuk, mondjuk betegségbe kerülsz, vagy baleset ér, vagy családi problémád lesz, vagy anyagi problémád lesz, és azért leszel rossz állapotban. Világos ez? Tehát az embernek törekednie kellene magának a testnek, magának az egónak, az ego az olyan buta, mint a tök csak úgy mondanám, gondolkodásra képtelen, az tiszta ösztönlény, szó szerint így van, tehát az nem tud gondolkodni, az ego az nem gondolkodik, az teljesen úgy működik, mint egy állat, tehát egy állat sem gondolkodik, teljesen ösztön alapján működik, tehát az ego az tisztán ösztön, tehát a legtöbb ember mégis az egójára hallgat, helyet, hogy odafordulna a saját lelkéhez, amelyben ott van az igazság, minden egyes hazugságnak ott van az ellentéte benne a lelkedben, tehát bármilyen olyan dolog merül fel, ami hazugság a lelkedben ott a válasz érted? de a legtöbb ember itt Európában annyira budjant hogy nem hisz a saját lelkébe, nem hisz egy olyan lénybe, érted? amelyik, amelyik mondjuk ezerszer idősebb mint a teste vagy tízezerszer vagy százezerszer idősebb mint a teste, érted? és a legtöbb embernek a fránya teste fontosabb mint egy olyan halhatatlan lény ami benne van ami, ami időtlen, érted? úgy időtlen hogy gyakorlatilag nem tud elpusztulni tehát nem tud meghalni ugye az energia az nem vészel csak átalakul tehát ugye erről tegnap beszéltem ha emlékeztek hogy hogy azt tudja egyedül megcsinálni a lélek hogy nem tölti föl magát energiával de ez, az olyan ritka ez a lélek a világegyetemben hogy nem tölti föl magát energiával ami, ami gyakorlatilag alig fordul elő és akkor visszakerül mint energia a teremtőhöz tehát az azt jelenti hogy akkor a teremtőnek a részévé válik ugyanúgy mint ahogy része volt akkor míg a teremtő nem osztotta meg önmagát jó? tehát valaki írta az egyik hozzászólásban valami okos tojás nem tudok mást mondani hogy egyszerre volt az összes lélek teremtése a világegyetemben ez akkora butaság hogy nem tudom honnan szedte ezt a hülyeséget jó? szóval abszolút nem így van, tehát vannak sokkal tehát minden spirituális fejlett spirituális ember szerint különböző öregségű lelkek vannak akkor hogy lehet egyszerre teremteni a különböző öregségű lelkek? vannak fiatal lelkek és vannak nagyon öreg lelkek, oké? Okay? na most ennyi, hogy lehet egyszerre teremteni, jó? csak ha valamilyen okosat szól hozzá akkor miért akar hozzászólni én ha ügyeségeket akar, tudnék akkor nem szólnék hozzá jó tehát lényeg az hogy hogy egy olyan világban élünk ahol az ember hozzájuthatna az igazsághoz csak ugye tudod az a baj hogy szépen lassan elérték nálad hogy rossz hangulatú legyél érted? jó most nem rátok vonatkoznak, vonatkozik ez aki itt tanul, én a többiekre mondom tehát ha megnézed a környezetedben lévő emberek hangulatát akik nem tanulnak itt azoknak rosszabb a hangulatuk mint neked érted? most nem a, azokról beszélek akik a te befolyásod alatt állnak érted? és fölemeled a hangulatát a jó hangulatoddal, nem arra gondolok, hanem a többiekre tehát én személyesen az elmúlt nem tudom hány évben nem találkoztam nálamnál jobb hangulatú emberrel oké? Okay? és igen ez nem így volt, nem azért volt mert én rosszabb hangulatú voltam hanem azért mert rengeteg olyan ember volt aki olyan hangulatban volt mint én vagy akár jobb hát szépen elérték az embereknél hogy a hangulatuk az haladjon lefelé a béka hátsó felefelé oké? Okay? miért? nehogy véletlenül képes legyél hallgatni a saját lelkedre nehogy véletlenül hozzájuss magadtól az igazsághoz elég világos voltam? és ez a nagy baj, nem az hogy milyen híreket mondanak hanem az hogy hagyod hogy vigyenek lefele és egyre rosszabb és rosszabb hangulatban legyen, jó de hát itt van egy hála Istennek egy közösség amelyik, ahol emberek már észbe kaptak és azt mondták hogy valamit tenni kell, kellene hogy ne menjünk lefele a hangulatba és ezáltal ugye itt vannak, rendszeresen találkozunk, rendszeresen részt veszünk képzéseken, rendszeresen örülünk egymásnak, rendszeresen megszeretgetjük egymást, és ezáltal ugye, ugye maga a szeretet kinyilvánítás az egy hangulat emelő, a szeretet fogadása megint csak hangulat emelő akkor az olyan kommunikáció fogadása vagy küldése ami az ember javát szolgálja az hangulatjavító, a tudás, a használható tudás az hangulatjavító, ami azt jelenti hogy az emberek ugye nek megjavul itt a hangulatuk majd ugye az életük helyzeteit is elkezdik jobban kezelni pont amiatt mert jobb a hangulatuk, az további hangulatjavítást hoz a házhoz, mivel ugye kevesebb a probléma akkor persze az embert mik húzzák le elsősorban a problémák, csak tudod mi a baj? hogy te magadra vállalod másnak a problémáit is most gondold végig te nem vagy ukrán, mi közöd ukrajnához? Hm? mi közöd a gáscsőő robbantáshoz? semmi, miközöd az ahhoz hogy bármi van a világban, bármi negatív dolog? semmi, mit befolyásolja az életedet? nem igazán, érted? mondhatnád hogy dehogy nem, hát most mennyire emelkednek az árak? csak ez nem ennek a következménye, azt mondod minek a következménye amiről már rég beszélek az hogy szándékosan le kell vinni ennek a három ország valutájának az értékét hogy ide betelepülhessenek olcsóbb, olcsón más nemzetiségek elsősorban ugye izraeli állampolgárok oké, okay, de nem csak izraeliek hanem amerikai állampolgárok is akiknek a, az ősei azok a háborúban a zsidó üldöztetés elől menekültek Oké? Okay? Tehát nem csak Izraelből akarnak betelepülni, hanem Amerikából is, mert ugye ebbe a két országba menekültek ki Lengyelországból, Csehországból és Magyarországból a náci üldöztetés ellen a zsidók. És azt szeretnének visszajönni. Nem mind, de a jó része szeretne visszajönni. És akkor ezért megírták az államközi megállapodásokat, ezáltal, ugye ezek a három ország nem csinált eurós, nem álltak át euróra, hanem maradtak a nemzeti valutánál, mert ezáltal a nemzeti valutákat el lehet, az értékét le lehet csökkenteni. És akkor lehet bejönni olcsóbban ezeknek az embereknek. Oké? Okay? Sőt, hogyha nagyon tönkreteszik az itt élők életszínvonalát akkor bejöhetnek megmentőként gondold végig, erről nem most beszéltem először, hát erről már majd 10 éve beszéltem először még már rég meghalt az a rokonom aki ezt az információt adta mikor a 90-es években már elindult ez a törekvés és Amerikában értesültek róla és ő kinélt Amerikában három hónapot az anyjánál, aki még a 80-as években kidiszidált Clevelandbe és, és ugye ott rengeteg magyar él kín, és azoktól a magyaroktól értesült arról hogy ilyen törekvés van hát nyilván elsősorban Magyarországot mondta mert ugye ő magyar állampolgár és, és ugye csak három hónapig volt kin már akkor mondta a 90-es években hogy ilyen törekvés van és akkor ugye ezek az államközi megvallapodások már rég megszülettek és azt tudod hogy rendszeresen jönnek Izraelből a repülőgépek a betelepülőkkel tehát hála Istennek hogy nem a arabok jönnek hát. mert legalább ugye ők fehérek érted és dolgosak tehát dolgosak hát melyik népkő? a magyarok közt nincs lusta? palócok közt nincs lusta? székelyek közt nincs lusta? lusta? Játsz, játszok, vagy a kunok közt nincs lusta? de ahogy nincs? hogyne bárha melyik ugye népünk bármelyik tagját, meg, izé, csoportját megnézzük akkor azt látjuk hogy mindenütt vannak Bármilyen megyét megnézünk, bármilyen települést megnézünk. Jó, mondjuk a egy, egy házból álló települést mondjuk egy tanyában nem biztos, érted? De ha mondjuk a falvakat megnézzük, még a kis falvakban is vannak lusta emberek, ahol mondjuk lakik 50-100 fő, még ott is találsz lusta embereket. Tehát lusták mindenütt vannak. A lusták mindenütt vannak. És vannak természetesen dolgosak is, természetesen tehát ugye Izraelből akik haza akarnak jönni nem ők jönnek haza akik elmentek hanem a gyerekeik, unokáik persze hát azok akarnak hazajönni. jönni, miért? nem azért mert olyan nagyon magyar érzelműek most nehogy félreértsétek, hanem azért mert elegük van abból a melegből ami ott van, elegük van a vízhiányból ami ott van és elegük van az arabokat atrocitásából, ebből az állandó konfliktusból, ezért oké okay, és itt most nem milliókról van szó hogy milliók akarnak jönni, mert Izrael nem tudom hány milliós 7-8 millió igen az egész tehát nem mindenki akar onnan hazajönni mert ugye nem mindenki onnan jött hát ugye rengeteg ember Oroszországból vándorolt ki hát a lengyelek, csehek Magyarországot beszélek, de ugye Ukrajnából is rengetegen vándoroltak ki, ugye rengetegen vándoroltak ki Oroszországból és, és máshonnan is vándoroltak ugye rengetegen ki tehát ugye ide nem 7-8 millió ember akar jönni, most nehogy félreértés essen hanem ugye ebbe a három országban egy pár millió, ami azt jelenti hogy egy-két-három millió a három országban jó? De ehhez ugye kell olyan, hogy kiköltözzenek a magyarok. Állítólag a magyarokat le akarták csökkenteni. Már 2022-re 7 millióra. 7 millióra. Hát ez nem jött össze. 7 millióra nem csökkentük le, de most meg a népszámlálásnak ki fog derülni, mennyien vagyunk. Legalább. Érted? tehát most olvastam egy cikket éppen ma hogy 2022-re tervezték azt hogy már csak 7 millió legyünk ez nem jött össze mert ugye sokan nem adták el azt a fránya ingatlanjukat hanem megtartották érted és, és hazajönnek ezt a gazgyarúr hitfajzatok érted hogy hazajönnek képzeled haza mennek jönni hála Istennek hogy hazajönnek érted? mert ők azt akarták volna hogy költözzenek ki végleg és tudod az ember amikor ilyen internacionalizmus van akkor ez úgy működik az internacionalizmusnál hogy nincsenek nemzeti érzések és ezért ugye csak milyen érzések vannak anyagi érzések és akkor oda megy ahol jobban keres és a külföldön jobban keres akkor jobban keres csak az a baj hogy a magyarok jó részének még mindig van nemzeti érzése és ezek a fránya magyarok nem akarnak kiköltözni képzeljétek el és, és nem 3 millióan költöztek ki hanem csak egy millióan, érted? a fenessen ugye ebbe a koncepcióban <gondod> gondold végig, szóval egy érdekes világban élünk tehát hála Istennek hogy nem költöztek ki annyian így nem tudnak bejönni annyian oké? tehát húzódik a projekt, hát mit gondolsz miért kellett az Orbánnak mit tudom én, negyed évente, fél évente Izraelbe látogatásokat tenni az elmúlt években igaz, <gül> hát hogy gyorsítsa a projektet oké? Okay. senkivel nem találkozott semmilyen államfővel annyit mint az izraelivel mostanában az elmúlt két évben érte, senkivel <gül> hát neki is van ilyen ízé, <gül> szóval tehát nem, nem bántjuk őket, most azért mondtam hogy százszor jobb ha ők jönnek be mint ha arabok jönnének mert az arabok általában nem szeretnek dolgozni jó? tehát a, ugye a zsidónép fiai legalább szeretnek dolgozni legalábbis túlnyom a túlnyomó többség, tehát nem rosszabb az arány ott a lustaságra mint nálunk magyaroknál, tehát nem lustábbak ők mint mi vagyunk Ha nézd meg, hát ha megnézed Azért ott a sivatagban azért nem semmi, amit létrehoztak az izraeliek. Hát gondold végig, tehát nem lusta népség az. Jó? Na, de mondom, az nem tetszene igazából, hogy, hogy akkor mi szolgáljuk őket. Az nekem marhára nem tetszene. Mi senkit nem akarok szolgálni, érted? Senkit. Senkit és én éleket is azt javaslom hogy te se szolgálj senkit oké? Okay? élj egy olyan életet hogy nem, ne szolgálj senkit tehát egy embernek nem szolgálnak kell lenni az aranybulla az már rég volt a világon először csinálták azt hogy, hogy megszüntették a, a szolgaságot érted? tehát ilyen az aranybullával, 800 éve volt, érted? Tehát épp, éppen ideje lenne ugye a szolgasságot feladni és szabad életet kezdeni élni. Tehát egy, egy igazi ember, aki képes hallgatni a lelkére, az nem egy, nem, nem egy szolgának való, érted? Az nem egy olyan ember, akinek meg kell mondani, hogy mit csináljon. Hát a lelke megmondja, hogy mit csináljon érted? de te nyugodtan hallgass bárki, nyugodtan hallgass a főnöködre semmi gond nincs ezzel jó? No, de előbbúton nem kéne nem kéne tehát szabad életet kellene élni vagy nem? rosszul mondom? tehát az embernek szolgának kell lenni hát gondold végig ennyi szolga soha nem volt mint most van soha figyeld a jobbágy az nem volt szolga annak saját földje volt ha nem is sok de saját földjén dolgozott, érted? legrosszabb esetben bérelt földet és azon dolgozott, érted? de ami azt jelenti hogy, hogy a saját magának dolgozott, nem másnak dolgozott, jó fizetett adót mint a kilencedet, tizedet de hát persze természetes hogy ami meg kell adni a királynak azt ad meg, érted? amit meg kell adni a mit tudom én kinek meg, érted? ez egy elv de nem mindegy hogy szolgaként működsz vagy pedig vagy pedig szabad emberként érted? a szabad ember azt jelenti hogy nem kell megmondani hogy mit csinálj hanem tudod hogy mit kell tenned, érted? nincs szükséged főnökre Nincs szükséged arra, hogy beosztott legyél. Érted? A magyarok 80%-a az a második világháború előtt nem volt szolga A szabad ember volt. És most eltelt azóta száz, lassan száz éve, még nem annyi, mert csak 70. Mert lassan 80 inkább azt mondanám. És, és megfordult az arány most körülbelül 20 valami szabadságot élvez és a 80% meg szolga vagy rosszul látom? azt mondom hogy te nem alkalmazott, tehát alkalmazottként nem vagy szolga vagy kényszervállalkozóként nem vagy szolga figyeld hogyha neked meghatározott nyitvatartási időd van vállalkozóként akkor te szolga vagy vállalkozóként ha meghatározott nyitvatartási időd van akkor szolga vagy világos ez? nekem hol láttok meghatározott nyitvatartási időt? hol? hol láttok a tusekéknál vagy cankéknál vagy bárkiknél vagy ugye beáéknál házigasszonyunknál nyitvatartási időt? hol ilyet? hol? Ők olyan vállalkozók, akiknek nem kell nyitvatartási idő, érted? nem kell tehát az is szolga akinek nyitvatartási nyitvatartási ideje van, világos ez? mert az kényszer vállalkozó persze szabadabb mint egy alkalmazott, persze, de közel se szabad tehát a lelked az egy szabad lénynek jött létre, érted? egy szabad lénynek nem egy szolgának tudod hol szolgák a lelkek? amikor a gonoszt szolgálják érted? és azt úgy csinálják hogy sajnos nem szabad akaratból csinálják érted? tehát a fentiek nincs szolgaság nincs szolgaság tehát ne keverjük össze a szolgálatot a szolgasággal mert még ezt is összekeverik az emberek tehát a szolgálat az egy szabad akarat tehát egy szabad ember szabad akaratából vállalt szolgálat, érted? a szolgaság az pedig egy kényszerítés most hogy kényszerítik az embereket szolgaságra? ha nem leszel szolga akkor éhehalsz vagy nem tudsz venni egy mobiltelefont, nem tudsz venni semmit, érted? nem tudsz venni egy ruhát, nem tudsz venni élelmiszert, semmit nem tudsz venni hanem válsz szolgálva, érted? vagy lehet kapni segélyt is ugye az meg aztán még inkább szolgalét, mert ott abból csak nagyon kevés dolgot tudsz vásárolni magadnak tehát így kényszerítik az embereket szolgaságra de miért tudták ezt megcsinálni? mert az emberek beleegyeztek, érted? miért? mert elhitették velük hogy egy életed van, egy halálod van, mindent ebben az életben kell megélni előtte se volt semmi, utána se volt semmi, hát mondhatják itt hogy keresztény Európa, érted? hát a keresztény Európának nagy része ateista hittel bír szó szóval szerint azoknak a nagy része is, akik elmegy, elballak templomba, érted? ateista hittel itt, bír, tudod mit jelent az? hogy igazából ő nem tudja hogy neki van istene, ő csak hiszi én meg tudom hogy nekem van, érted? tehát ott ülnek a templomba milliók, érted? itt Európában és nem tudják hogy nekik van istenük, ők csak hiszik hogy van Isten, érted? és az hogy Istenük van-e? abban sem biztosak hogy hisznek, csak abban hogy van Isten és akkor azt milyen Isten? milyen Isten van? sok Isten van hát mit tudom én mondok példát, az ámorré az egy gonosz Isten volt <gül> ezt, ezt mikor azt mondod hogy ám, ámen akkor hozzá imádkozol, hoppá a gonosz Istenhez, Ú, de király, ez igen, bravo ja? hát és akkor mondom akkor az ámennel az ámó ré Istenhez imádkoznak és az pedig egy gonosz Isten volt amelyik megfordult a Földön persze természetesen csak azokhoz imádkoznak itt a Földön akik megfordultak ezen a Földön semmilyen olyanhoz nem imádkoznak aki soha, betette, soha be se tette a lábát és csak hogy tisztázzuk ezt a kérdést jó? tehát ez mind megfordult a Földön és azért imádkoznak hozzá hát olyanhoz nem tudnak imádkozni aki nem volt a Földön és nem ismerték meg világos ez? az nem tudnak imádkozni mert nem tudják mi a neve világos ez? na most nem tudom, te a ruhádnak adtál le nevet? Kirosi, kabát. és meg szólítani hogy kedves kabátom nem hiszem mégis a tied nem? mégis a tied? hány olyan dologod van amit nem szólítasz meg és a tied? nem adsz neki nevet és, és a tied? Hm? így van, attól a tied? hogy nincs neve, nem? házadnak van neve és a tied amiben laksz, igen, miért kéne nevet adni neki? miért kéne mindennek nevet adni? oké? Okay. a hangyáknak nevet adsz minden egyes hangyának ott az udvarodon? vagy ami betéved a lakásodban? na ott jön a bubi az előbb a Lajos volt, így van nem hiszem, nem hiszem miért kéne mindennek nevet adni? balanduk lennénk mindennek nevet adni, nem? de attól még tudod, hogy a tied, ez a lényeg nem kell nevesíteni, tudod, hogy a tied vannak olyanok akiknek vannak állataik és nem adnak, ha csak egy van belőle akkor nem adnak nevet és akkor megkérdezik tőlük hogy na, mi a neve? hát kutya, ez <gül> a neve, van, igen. persze van ilyen, miért kellene nevet add? ez az övé, és csak egy van belőle nem kell megkülönböztetni, akkor kell valamit megkülönböztetni hogyha több van belőle, érted? hát ha több kutya van akkor mondod hogy kutya és jön az összes, te pedig csak a bodrit hívtad, hát, érted? Na, biztos hogy jó megoldás tehát ezért ugye akkor kell nevet adni valaminek hogyha meg akarsz különböztetni a többitől, nem? van több autód és akkor megkülönbözteted a neve alapján, érted? ha csak egy autód van akkor azt mondod hogy na az autó ami kín van a melyik beülök az autóba is ha aki több autód van akkor na most melyik, melyikre gondoltál hogy beleülsz? akkor megmondod hogy mit tudom beleülök ebbe vagy abba vagy ama, akkor használd a nevét, logikus? na most ha egy van valamiből akkor nem kell, nem kell nevet adni Ezt megkérdezik hogy az én istenemnek mi a neve, mi, mit érdekel engem hogy mi a neve? egy istenem van, érted? én nem akarok neki nevet adni világos ez? Így van. Van olyan neve, hogy Istenem. Ha ott benne van, is te nem. Tehát az azt jelenti, hogy nem te vagy. Érted? De az enyém is. Mert van benne az is is. Hát az Istenem az annyi gyönyörűen kifejezi magát a lényegét az Istenemnek. Gondold végig automatikusan hogy működik az ember, mit mond? mikor egy hirtelen valami nem úgy sül el ahogy szeretne, jaj Istenem vagy édes Istenem, vagy valami hasonló, de nem azt mondja, hogy jaj édes Istenünk még nem hallottam nem? tehát így benne van a nyelvünkben hogy Istenem az az enyém, nem kell neki név világos ez? mert ez enyém ami a tudod hogy a tied és egy van belőle az nem kell megkülönböztetni mert nincs belőle több, érted? azt kell megkülönböztetni amiből több van és akkor itt van a megkülönböztetés mert van a síva istenség, jehova istenség ha nem volt isten akkor ugye a jehova akva az ugyanaz akkor mit tudom én mondjuk az Amori, de rengeteg isten volt ugye mond görög mitológiában Zeus Apollón, stb. stb. érted? egy csomó isten, hát fölütöd a, a történelmet vagy a mitológiát, tehát kismirő istennel találkozol és ehhez például nézel egy ilyen mitológiai filmet én mindig abból a szempontból nézem hogy milyen ismert névvel találkozok benne és hogyan jelenítik meg azt az istenséget érted? jónak, rossznak és általában tudjátok mikor ilyen mitológiai filmeket néz az ember jó jelenítik meg, érted? általában Jó jelenítik meg az oldalunkon is vannak fönn ilyen mitológiai filmek, tanulságos mitológiai filmek pont ebből a szempontból hogy rálás az istenségek különbségeire hogy igenis vannak olyan istenek ugye voltak is, vannak is, azok ugye léteznek, azok nem tűntek el, csak elmentek a Földről, azok léteznek azok az istenségek, akik gonoszak voltak, akik kevésbé gonoszak voltak, voltak akik kicsit jók voltak, voltak, akik átszázták, hogy jók voltak, például Yahweh, ugye Jehova, volt, aki pedig kifejezetten jóisten volt, de egy jóisten az nem büntet. A büntető Isten az nem jó Isten, világos ez? De ez nem azt jelenti hogy jutalmaz, csak jutalmaz, büntetni nem büntet és csak jutalmaz hanem azt jelenti hogy nem büntetést hanem feladatot kapsz ez olyan mint az emberek mondjuk az általános iskolában a gyerekek büntetésnek vették azt hogyha valamit rosszat csinált és százszor le kellett írni az ellenkezőjét de az nem büntetés volt, hanem a jobban megnézett, hanem egy feladat, amit végre kellett hajtani érted? tehát a büntetés az hogyha bezárnak és a szabadságod az korlátozva van, érted? hosszabb időre az egy büntetés, olyan, az tényleg büntetés de az nem büntetés hogy valamit gyakorolni kell az nem büntetés hogy valamiben jobbá kell válni miért lenne büntetés? gondold végig azt kellene gyakorolni, hogy jobb legyél, az miért büntetés? vagy ne csinálj rosszat, és azt kellene gyakorolni, hogy bevésd a fejedbe, hogy ne csinálj rosszat, az miért büntetés? miért? az egy feladat érted? az egész életedben az összes problémát, ha megnézed, nem büntetésből kaptad hanem mindet feladatként kaptad mindet egytől egyik, feladat, feladat, feladat és a válasz ott van a lelkedben, most képzeld el kapsz egy problémát nem tudod a megoldást, mert általában onnan tudná az ember maga a megoldást, hát még nem volt szembe, szembesítve a problémával sose életében, senki nem mondta meg hogy hogy kell megoldani akkor természetes dolog hogy nem tudja megoldani, igen ám de van benned egy lélek amely közvetlen kapcsolatban áll a teremtőddel és a teremtőd elküldi a megoldást mert olyan problémát nem küld el amire nincs megoldás, világos ez? tehát megkapod a problémát amivel szemben állsz és közben a lelked megkapja a megoldást és a lelked semmit nem felejt el? Semmit. A lélek nem képes a felejtésre. Csak hogy tisztában legyünk ezzel a kérdéssel. Az nem felejt. Na most onnantól kezdve gondold végig, ami problémával szembesültél bármikor az életedben, annak a megoldása ott van a lelkedben. Attól függetlenül, hogy nem oldottad meg. Az miért nem hallgatsz a lelkedre? nem kellene? Hm? nem kellene megtanulni azt hogy hogyan kellene halkatni a saját lelkedre nyilván attól tudod megtanulni aki ezt csinálja oké okay, és itt már nem csak én csinálom a tudás elsajátítása révén már nem csak én csinálom hanem mások is, a vezetők egy jó része már csinálja hogy legtöbb esetben már halkad a saját lelkére, érted? és hol tanulnád ezt meg máshol? Hm? hol? és ki fog segíteni máshol, hogyha elakadsz? honnan kap segítséget mástól? ha nem tőlünk de ha te nem tanulsz itt, nem adunk neked segítséget, felejtsd el az olyan embereket nem szeretjük aki csak kapni szeret és adni nem mert az úgy hívják hogy nem tisztességes ember oké? Okay? és ha te kapsz valamit akkor nyilván cserébe kell adnod valamit és az aki nem tanul itt annak nem segítünk És ugye mindenkinek ezt szoktam javasolni hogy annak bizony nem segítünk csak akkor ha az a minimum ha itt tanul hát gondold végig mennyit tudhat akkor az a te lelked, mennyit tudhat és abból mennyit tudsz te? sokkal kevesebbet, mert az összes olyan dolgot amit nem oldottál meg az a tudás az benned van a lelkedben van de a, az elmédben nem tudtad elraktározni annak a tapasztalatát, csak a negatív tapasztalatát, a pozitívat nem tehát az hogy hogy kell megoldani azt a problémát azt nem tudtad az elmédbe elraktározni de a lelkedben ott van és ezt jelenti a gondolkodás, értsd meg hogy ezt jelenti a gondolkodás hogy addig gondolkodsz míg a lelkedből ki nem szeded a választ érted? de ez ugye az kell hogy egyre jobb állapotban gondolkodjál, érted? minél jobb állapotban gondolkodsz annál közelebbi frekvenciába kerülsz a lelkeddel és annál hamarabb megkapod a, az információt, miért? mert ez olyan mintha van két mobiltelefon, érted? és az egyik mondjuk 450 hercen kommunikálna másik 900 megaherc vagy Kilohertz, mit tudom én mind kommunikálnak most így fejből a telefonok, meg a herc talán és gondold végig a két telefon nem tud egymással kommunikálni csak hogyha átállnak ugyanarra a frekvenciára, érted? és te is csak akkor tudsz kommunikálni a lelkeddel ha átállsz a lelked frekvenciájára azt pedig a tiednél magasabb, miért lenne magasabb? nagyon egyszerű, mert ott van benne a tudás és benned nincs érted? hát a testedben, az agyadban nincs ott a tudás, de a lelkedben benne van, a lelked is te vagy ezért a lelked mindig magasabb rezgésű mint te vagy világos ez? csak hozzá kellene alkalmazkodni, az ő frekvenciájához kellene alkalmazkodnod, a saját lelked frekvenciájához kellene alkalmazkodnod és onnantól kezdve ott lenne a válasz csak ez a legfőbb probléma hogy nem tudod elég gyorsan arra a szintre emelni a hangulatodat amin ezek a lelked, érted? és ezért a kommunikáció elsiklik, ez olyan mint mikor meg akarsz hallgatni egy rádióadást de nem állítod rá a frekvenciát, érted? a rádiónak a gombjának, a, tehát a keresőjének a frekvenciáját arra az adónak a frekvenciájára és a rádió nem jön az a jel amin a rádióműsort akarod hallgatni, tehát rá kell állítani az embernek a testének a rezgését az agyának a rezgését a lelkének a rezgésére, a saját lelkének a rezgésére, érted? ez egy feladat lenne minden embernek, ez működött gyerekként kisgyerekként csak már régóta nem működik, főleg itt az elmúlt 10-20 év következménye hát 20 év, 80-as, 70-es, 80-as években sokkal jobb rezgésűek voltak sőt 60-as, 70-as, 80-as években sokkal jobb rezgésűek voltak az emberek, sokkal és ez tény, ez nem egy hablagy, ez egy tény ami azt jelenti hogy sokkal könnyebben megoldottak bármilyen helyzetet mert a lelkükben nekik is ott volt benne az információ tehát te emberként nem kapsz olyan akadályt olyan feladatot, olyan problémát amire ne kapnád a megoldást és az ember azért hal bele a megoldatlanságokba, a problémákba mert a problémákba halnak bele az emberek akármilyen ilyetetlen még a balesetet szenvedők akik balesetben meghalnak azok is a problémákba halnak bele csak balesettel van lerendezve a vége azért halnak meg, mert egyszerűen nem hallgatnak a megoldásra, amik bennük van, érted? és annyi probléma halmozódik föl, hogy már kész, már esélyük sincs arra, hogy valaha hallgassanak a saját lelkükre, érted? esélyük sincs de mindenki élhet úgy ahogy akar, de aki nem fogja azt csinálni és ez nem fenyegetés, ez figyelmeztetés, jó? csak hogy tisztában legyünk ezzel a dologgal. ha valaki nem fejlődik fel oda hogy képes legyen feltétel nélkül együttműködni szociális emberekkel tehát jó emberekkel nem az elnyomókkal és ezt nem tanulja meg 2035-ig akkor, akkor neki lehúzzák illetve nekik lehúzzák a redőnyt tehát nem éli meg a 2035 éves, a 5. évet, oké? tehát a 2035. évet nem élik meg hanem mi lesz? így de nem tudsz tovább inkarnálódni nincs további inkarnáció ide lehet menni az új bolygóra és lehet létrehozni a társadalmat, mert ott nincs társadalom oké? Okay? csak ugye úgy mit tudom, elindítanak egyszer egy ilyen pár száz családot mikorra lesz abból pár millió? hány gyereknek kell születni? hány unoka lesz abból? hány dédunoka? hány unoka, mire mondjuk pármilliós lesz az a bolygó? Hm? de hogy nem pár év az is biztos és ez, ez nem fenyegetés, ez egy figyelmeztetés én azért vagyok, hogy át tudjam adni azt a tudást közvetítő vagyok, nem az okos vagyok közvet a tudás, közvetítője vagyok, az aki át tudja adni a tudást amit küldenek fentről hogy képes legyél együttműködni boldogságban szeretetben és békében az emberekkel, érted? és én ezt a tudást át tudom adni és én ezért vagyok, ezért születtem, ezért élek, nekem ez a küldetésem ez a feladatom, minden alá van ennek rendelve Ennyi. Ez nem a munkám, ez a küldetésem, érted? Kérdezik hogy miért csinálom? szokták kérdezni ugye. Mert nagyon egyszerű. Mit szoktam mondani erre? Mert ez a kötelességem, úgy érzem, hogy ez a kötelességem. Így van Tehát van egy kötelességtudatom, amit én bevállaltam, és átadom az embereknek a tudást. És aki erre nyitott, az itt tanul, aki nem, az meg úgy éli az életét, ahogy akarja. Nekem aztán mindegy. De azt tudom, hogy azok, akik ráveszik magukat arra, hogy tanuljanak, fejlődjenek, azért hogy egy jobb társadalomba kerülve visszakerülhessenek abba a létformába amiben jöttek akkor jó helyen vannak akik tovább akarnak emberként nyavajogni itt a Földön az inkarnációk során tehát úgy értve visszainkarnálódva hát nem ezen a Földön hanem a másikon hát akkor azok csinálják nekem aztán mindegy Tehát az aranykor az nem, azért nem egy pár évtizedes társadalmi forma lesz, tehát csak úgy mondanám. Mert ő ugye azért föl kell nőni majd a gyerekeknek, aki mondjuk az aranykorba születnek. De azért egy elnyomásmentes társadalomba beszületni azért közel sem az, amint egy olyan társadalomba, amiben beszülettünk. Most gondold végig, hogy most akik beszületnek, milyen társadalomba születnek. Tehát ugye mikor volt utoljára ennél nagyobb elnyomás, ami most volt az elmúlt években? A háború alatt, nem? Akkor. Meg a háború előtt talán közvetlenül. hogy a második világháborúról beszélek. De hát az, hogy az emberek olyan állapotúak, amilyenek most általánosan, az nem egy jó dolog. Nem egy normális dolog, tehát nem ilyennek kellene lenni. Tehát nem jobb lenne sokkal jobb hangulatban boldogan élni az életét az embernek, érted? Nem kényszer kényszervállalkozásokat, szolgál szolgasságot csinálni, érted? hanem fognád kötelességből elvégezdéd a feladatodat, érted? ami gyakorlatilag mondjuk heti szinten lenne körülbelül 15 óra maximum, érted? és akkor utána tanulnál és tennéd a dolgodat és tanítanál másokat, nem ezt kellene, gondold végig az aranykorról beszéltem most köszönöm szépen a figyelmeteket, visszaadom a szót a háziasszonyunknak Szeretlek benneteket, sziasztok! Jó, köszönjük Szedlacsik Miklósnak ezt a nagyszerű előadást. Most is meggyőződtem arról, hogy életem egyik legjobb döntése volt, hogy elkezdtem tanulni a Nyílt Akadémiánál, és azóta is tanulok. Azt javaslom neked, hogy gondold át, hogy van-e véletlen, hogy ezek ezeket a videókat. Ha úgy gondolod, hogy nem, és tetszenek az előadások, akkor biztatlak arra, hogy ne halogass és legyen nálunk tanuló. Várunk szeretettel, nincs semmi vesztenivaló, semmi kötelezettség, próbáld ki akár három hónapra. A képzés ára teljes a baráti annak ellenére, hogy a tudás viszont megfizethetetlen. Az első havi ami 30 óra tudás tudást, csak 19.700 forint, a második hónaptól pedig 9.800 forint, amire árgaranciát is kapsz. A kócsképzéseinkkel a hétköznapokban használható és közérthetően átadott tudást és módszereket kapunk. És tudnunk kell azt is, hogy a világ csak általunk egyénektől, ami szellemi és személyiségfejlődésünktől, tudatosodásunktól változhat meg. És nem a kormányok fogják elhozni kívülről ezt. Nekünk kell jobbá válnunk és összefognunk. Ehhez itt van a tudás, egy csodálatos közösség és egy profin kidolgozott rendszer. Keres a Facebookon egy szimpatikus szervezőt és fedd fel vele a kapcsolatot. Tarts velünk egy jobb világ létrehozásában. A szünet után az önbizalomteremtő kócsképzésünk következik, amelyen ha szeretnél részt venni, várunk szeretettel. Ha úgy látod, hogy nem érdekel az ajánlatunk, akkor most elköszönünk tőled, Köszönjük, hogy részt de a megtiszteltél minket. Szeretném megköszönni Szedlacsik Miklós, Miklós mesterünknek, hogy én lehettem az első rész háziasszonya, és most pedig 30 perc szünet következik.